إلهي وجئتك أشتكي ألماً أنا يا الله من همي تعبت إلهي لا أشتكيك ظلماً وأنت الذي من رزقك يظهر النبت إلهي ومن سواك بي قد علم أني على هذا الكون أخفيت حزناً يعتلي القلب كلما نويت البوح به ما استطعت فكلي يا الله دوما دائما انا لولاك اصلا ما وجدت ولو ان الكون كل الكون ضدي وقفت ببابك ما يئست